नमस्कार हूँ मध्विका वेकर राष्ट्रीय शिक्षण नीतिपूर्ण प्रस्तावना डॉक्टर के कस्तुरी रंगन अध्यक्ष स्था ने नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीति रजूआत तारीख ओगनतीस जुलाई बे हजार वीशना रोज केन्द्रीय केबिनेट बैठक मंजूरी प्राप्त थी चौतरीस वर्ष बाद शिक्षण नीति में बदलाव लाइन प्रयत्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी नो आधार एस 4 फोर टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वॉलिटी एज्युकेशन एंड प्रमोट Lifelong Learning Opportunities for All સમાવેશી અને સમાન ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવું અને સર્વ માટે આ જીવન શિક્ષણ અધ્યયનની તકોને પ્રોત્સાહન આપવું યુનિવર્સલ એક્સેસ ટુ અર્લી ચાઇલ્ડહુડ કેર એન્ડ એજ્યુકેશન ઈડબલ સી ઈ ફાઉન્ડેશનલ વર્ષ 3 થી આઠ વયજૂથ બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે પ્રથમ ઈ 3 થી 6 વય જૂથ માટે દ્વિતીય ધોરણ 1 અને 2 6 થી 8 વય માટે પ્રી પેરાટરી વર્ષ પાંચ સુધીના પ્રત્યેક બાળકોને પ્રી પેરાટોરી કે બાલવાટિકામાં મોકલવામાં આવશે ધોરણ એક પેલા યુનિવર્સલ એક્સેસ વર્ષ ત્રણ થી મુક્ત ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ઈ ડબલ સી ઈ માટે આંગણવાડી પ્રિસ્કૂલ બાલવાટિકામાં પ્રવેશ મલ્ટિફેસિટે લવચીક બહુસ્તરીય રમત પ્રવૃત્તિ અને શોધખોળ આધારિત અધ્યયન યુનિવર્સલ એક્સેસ શિક્ષણના તમામ સ્તરે પ્રવેશના સાર્વત્રિકરણની ખાતરી પાછા વૈકલ્પિક સમાવેશી શિક્ષણના કેન્દ્રો સહભાગી અધ્યયન પિયર લર્નિંગ તમામ સ્તરે નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓની સિદ્ધિ પર ધ્યાન સરકારી के बिन सरकारी संस्थाओं शाला शुरू करने प्रोत्साहन अध्ययन बहुविध मार्ग अवैधिक शिक्षण ने साकड़वा प्रवेशन सार्वत्रिकरण ईडबल सीई थी मध्यमिक सुधी क्षमता समावेश खातरी शाला बहार परत ली सामवा માધ્યમિક શિક્ષણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તમામ બાળકોને શાળાઓમાં રાખી એસ ડીજી લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા અધ્યયન નિષ્ફત્તિઓની સિદ્ધિ અને ગુણવત્તામાં પાયાગત સાક્ષરતા અને ગણન એફ એલ એન દ્વારા સુધારો લાવવો અધ્યયન અધ્યાપન અને મૂલ્યાંકનમાં એકવીસમી સદી कौशल्य पर ध्यान केन्द्रित करव शालाकुलसाधन वह अवरोध दूर करव जाओ शिक्षण सामान धाराधोरण बाढ़ के शिक्षा अभ्यासिक પદ્ધતિશાસ્ત્રીય માળખામાં પરિવર્તન શાળા શિક્ષણ માટે નવીન શૈક્ષણિક માળખું પાંચ પ્લસ વર્ષ આંગણવાડી પ્રિસ્કૂલ અને બાર વર્ષ શાળામાં પાયાનો તબક્કો ફાઉન્ડેશનલ સ્ટેજ બહુસ્તરીય રમત પ્રવૃત્તિ આધારિત અધ્યયન કરાવવામાં આવશે પ્રારંભિક તબક્કો પ્રિપેરાટરી સ્ટેજ રમત શોધખોળ તેમજ પ્રવૃત્તિ આધારિત અને ઇન્ટરેક્ટિવ વર્ગખંડ અધ્યયન મધ્યમ તબક્કો ગણિત વિજ્ઞાન કળાઓ સામાજિક વિજ્ઞાન તેમજ માનવવિદ્યાઓ માટે અનુભવજન્ય અધ્યયન કરવામાં આવશે માધ્યમિક તબક્કો મલ્ટી અભ્યાસ જટિલ ચિંતન લવચિકતા विद्यार्थी पसंदगी विषय समावेश कर डबल सीई मड़खों नेशनल करिक्यूलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहूड एड्युकेशन एन सी पी एफ ई सीई रचना एन सी आर टी द्वारा करीफेटेट फ्रेमवर्क लिपि भाषाओ संख्याओ गणन રંગો આકારો વર્ગખંડમાં તેમજ તેની બહારની રમતો સમાવેશ કરવામાં આવશે આ ઉપરાંત અન્ય કળાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે સ્કૂલ પ્રિપરેશન મોડ્યુલ એનસીઆરટી દ્વારા ધોરણ એક ના તમામ બાળકો માટે ત્રણ માસનું પ્રવૃત્તિ આધારિત શાળા તત્પરતા મોડ્યુલ તૈયાર કરવામાં આવશે રિસર્ચ એન્ડ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ ઇડબલ સી ઈ ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવેલ સંશોધનોના આધારે એનસીપીએફ ઇ તૈયાર કરવામાં આવશે જેમાં રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે પ્રારંભિક બાળ શિક્ષણ રચનાત્મક વર્ષોમાં અધ્યયન પ્રારંભિક શિક્ષણ દરમિયાન બાળકો માટે નીચેની પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવશે જીજ્ઞાસા વિકસાવવી તાર્કિક ચિંતન વિકાસ કરવો વિવિધ કળાઓ અને સંગીતમાં રસ રુચિ વિકસાવવા કુદરતતા સાથે સંબંધ બાંધવો રંગો આકારો લિપિ તેમજ સંખ્યાઓની ઓળખ કરાવવી જૂથ કાર્ય અને સંકલન કૌશલ્ય વિકસાવવું સાંવૈગિક વિકાસને મહત્વ આપવું મિશન મોડમાં ધોરણ ત્રણ સુધીમાં પાયાની સાક્ષરતા અને ગણન પાયાના અધ્યયન કૌશલ્યો सार्वत्रिक रीते प्राप्त करवा योजना नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरसी एंड न्यूमरसी शुरू करोत्साहन नेशनल बुक प्रमोशनल पॉलिसी तैयार कर अंतर्गत जाहिर तमज शालास्तकालय विकास कर प्रारंभिक अध्ययन प्रारंभिक वाचन लेखन गणित पर ધ્યાન આપવામાં આવશે ત્રણ માસની પ્રવૃત્તિ આધારિત શાળા ધોરણ ના તમામ બાળકો માટે ત્રણ માસનું પ્રવૃત્તિ આધારિત શાળા તત્પરતા મોડ્યુલ તૈયાર કરવામાં આવશે રાષ્ટ્રીય સંગ્રહ દીક્ષા નેશનલ રિપોસ્ટરી પર ઉચ્ચ કક્ષાનું અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્ય પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે પુસ્તકાલયો શાળા પુસ્તકાલયોની સાથે લાઈબ્રેરીને સાંકળવામાં આવશેના અભ્યાસક્રમને તેની મૂળભૂત જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઘટાડવામાં આવશે જટિલ ચિંતન ક્રિટિકલ થિંકિંગ સર્વગ્રાહી શિક્ષણ માટે જટિલ ચિંતન શોધખોળ તપાસ ચર્ચા તેમજ પૃથકરણ આધારિત અધ્યયન અધ્યાપન પદ્ધતિઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે ઇન્ટરેક્ટિવ વર્ગો પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શિક્ષણને ઘટાડી ઇન્ટરેક્ટિવ શિક્ષણ પર ભાર આપવો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો પૂછવા પ્રેરિત કરવા અનુભવજન્ય અધ્યયન અનુભવજન્ય અધ્યયન તેમજ વિદ્યાર્થીઓનું ઊંડાણ પૂર્વકટ્ટી દૂર કરી કૌશલ્ય આધારિત અધ્યનને પ્રોત્સાહન આપતા અભ્યાસક્રમ અને પદ્ધતિ શાસ્ત્રમાં વર્ષ બે સુધીમાં પરિવર્તન લાવવામાં આવશે વર્ષ બે સુધીમાં વિષય સંકલન પર ધ્યાન ક્ષમતાલક્ષી શિક્ષણ સ્કૂલ લીડર્સ માટે ક્ષમતા તેમજ નિષ્પતિ લક્ષી શિક્ષણ આધારિત પદ્ધતિ ધરાવતા આયોજનો તૈયાર કરી અમલીકરણ કરવા માટેના મોડ્યુલ્સ તૈયાર કરવામાં આવશે વિષયોનું સંકલન માન્ય પેડાગોજી તરીકે આર્ટ્સ સંકલિત રમતગમત સંકલિત આઈસીટી સંકલિત તેમજ વાર્તાકથન આધારિત પદ્ધતિઓનું સંકલન કરવામાં આવશે વૈજ્ઞાનિક અભિગમનો વિકાસ માનવીય અને બંધારણીય મૂલ્યોના અભ્યાસ માટે વૈજ્ઞાનિક અભિગમનો વિકાસ કરવામાં આવશે સ્પષ્ટ ભેદ દૂર કરવો શૈક્ષણિક સહ શૈક્ષણિક શૈક્ષણિક વ્યાવસાયિક વિજ્ઞાન માનવવિદ્યા રમતગમત કળાઓ અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચેનો ભેદ દૂર કરવો ડિજિટલ સાક્ષરતાને મહત્વ ડિજિટલ સાક્ષરતા કોડિંગ તેમજ ગણતરીત્મક ચિંતન નૈતિક તર્ક પર ભાર આપવામાં આવશે બહુભાષિક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન ભાષા શિક્ષકોને મેળવવા પાડોશના રાજ્યો સાથે એગ્રીમેન્ટ કરવા માટે રાજ્યોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે માનસિક અને શારીરિક સ્વસ્થતા વિદ્યાર્થીઓને સ્વાસ્થ્ય અને પોષણ શારીરિક શિક્ષણ તંદુરસ્તી સુખાકારી તેમજ રમત નિર્ધારિત કૌશલ્યો ફરજિયાત હસ્તગત કરવાના રહેશે તમામ વિદ્યાર્થીઓની વર્ષમાં એકવાર શારીરિક તપાસ અભ્યાસક્રમમાં જરૂરી સુધારા કરી પાઠ્યપુસ્તકો તેમજ દફતરનો ભાર હળવો કરવામાં આવશે શાળામાં સંકુલમાં કાઉન્સેલર તેમજ શિક્ષકોની ભરતી કરવા માટે રાજ્યોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે શાળા પરિસરને ડિસેબલ ફ્રેન્ડલી બનાવવામાં આવશે શાળામાં સમાવેશી ભાવાવરણ તૈયાર કરવા માટે આચાર્ય તેમજ શિક્ષકોની ભૂમિકા નક્કી કરવામાં આવશે અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં પરિવર્તન ઇનોવેટિવ પેડાલોજી અનુભવજન્ય અધ્યયન સંકલિત અધ્યયન સહપાઠી અધ્યયનને પ્રોત્સાહન અપાશે શૈક્ષણિક સહશૈક્ષણિક શૈક્ષણેતર પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ રાખવામાં નહીં આવે શૈક્ષણિક કેલેન્ડરમાં બેગલેસ ડે ગોઠવવામાં આવશે ધોરણ છ થી બારમાં અધ્યયન અધ્યાપન દરમિયાન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં પરિવર્તન ઇનોવેટિવ પેડાગોજી પાઠ્યપુસ્તકો સંદર્ભે રાજ્યોએ તેના સંદર્ભોને ધ્યાનમાં રાખી સુધારા કરી એનસીઆરટી અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તક ને આધારે પોતાનો અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર પુસ્તકોમાં જરૂરી મૂળભૂત બાબતો જ રાખવામાં આવશે જરૂર જણાય તો સ્થાનિક જરૂરિયાત આધારિત સંદર્ભ સાહિત્ય આપી શકાશે પોસાય તેવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાલક્ષી અને एंजाइज पाठ्यपुस्तकों पांच अने आठ मद्यार्थी सीद्धि जाप विश्व मूल्यांकन से अध्ययन निष्पत्ति सीद्धि પર કેન્દ્રિત કસોટી પરીક્ષા મૂળભૂત સંકલ્પનાઓનું જ્ઞાન ઉચ્ચસ્તરીય કૌશલ્ય અને તેના ઉપયોજન સંદર્ભે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે તેમજ ગોખણપટ્ટી આધારિત અધ્યયનને દૂર કરવામાં આવશે શાળા તંત્રના વિકાસ સુધારા તેમજ સતત નિરીક્ષણ માટે શાળા પરીક્ષાઓના પરિણામોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે ધોરણ નવથી બારમાં મૂલ્યાંકન શૈક્ષણિક વર્ષ બે હજાર બાવીસ સુધીમાં શિક્ષકોને મૂલ્યાંકન પ્રણાલીમાં પરિવર્તન સંદર્ભે તૈયાર કરાશે વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિ પ્રાપ્તિમાં માપદંડની સમાનતા દરેક સ્કૂલ બોર્ડે નક્કી કરવાની રહેશે પરખ નેશનલ સેન્ટર તરફથી સ્કૂલ બોર્ડ માટે માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવામાં આવશે બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં મૂળભૂત ક્ષમ ક્ષમતાઓની ચકાસણી કરવાનો હોય તેને સરળ બનાવવામાં આવશે મૂલ્યાંકન માટે વિવિધ મોડેલ્સ વિચારવામાં આવશે જેમાં વાર્ષિક સેમિસ્ટર મોડ્યુલર પરીક્ષાઓ બે ભાગમાં પરીક્ષાઓ હેતુલક્ષી અને નિબંધલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો ધરાવતી પરીક્ષાઓ વિચારી શકાશે આ માટે એનસીઆરટી એસસીઆરટી બોર્ડ ઓફ એસેસમેન્ટ અને પર્યાંક પ્રણાલીમાં પરિવર્તન પ્રત્યેક બાળકની અધ્યન સિદ્ધિઓની સતત ચકાસણી બોર્ડ પરીક્ષાઓને વધુ લચીલી બનાવવી જેમાં આવશ્યક કૌશલ્યો સમાવેશ કરવામાં આવશે મૂળભૂત સંકલ્પનાઓ સ્તરીય અને પાયાગત કૌશલ્યોનું મૂલ્યાંકન પર ભાર વિદ્યાર્થીઓની જાણવા માટેશનલ એસેસમેન્ટ સેન્ટર વિવિધ બોર્ડ ઓફ એસેસમેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવતી બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં તાદમ્ય કેળવવામાં મદદરૂપ થશે સ્વમૂલ્યાંકન તેમજ सहपाठी मूल्यांकन ने प्रोत्साहन आ प्रकार की परीक्षा के कसोटीओं कोच, कोचिंग जरूरियातने दूर कराही प्रगति पत्रक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड શાળાના પ્રગતિ પત્રકોને સર્વગ્રાહી ત્રણસો ડિગ્રી પ્રતિપોષણ તેમજ બહુ પરમાણીય બનાવવા પડશે પ્રગતિ પત્રકમાં સ્વમૂલ્યાંકન સહપાઠી મૂલ્યાંકન તેમજ શિક્ષક મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ બાળકની બૌદ્ધિક સામાજિક સાંવૈંગિક તેમજ અન્ય ક્ષેત્રોની પ્રગતિ અને અનન્યતાને દર્શાવવું પ્રગતિ પત્રક હશે પ્રગતિ કાળમાં બાળક દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રોજેક્ટ તથા શોધ આધારિત અધ્યયન સ્પર્ધાઓ રોલ પ્લે જૂથ કાર્ય તેમજ પોર્ટફોલિયો વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે સર્વગ્રાહી પ્રગતિ પત્રકમાં બાળકના અભ્યાસ અને વિકાસમાં તેના વાલીનો પણ સક્રિય ભાગ રહેશે વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિને જાણવા માટે એઆઈ બેઝડ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ બહુભાષિતા અને ભાષા અધ્યયનની તાકાત મીડિયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ધોરણ 5 સુધી પ્રાધાન્ય રીતે ધોરણ આઠ સુધી તેમજ આગળ અભ્યાસની ભાષા તરીકે ઘરની ભાષા માતૃભાષા સ્થાનિક ભાષા રહેશે ધ લેંગ્વેજ ઓફ ઇન્ડિયા આ પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિમાં બાળક ભાગ લેવાનો રહેશે રાજ્યો કેન્દ્ર પ્રદેશો દ્વારા ત્રણ ભાષાઓ ભણવાનો નિર્ણય લઈ શકશે તમામ ક્લાસિકલ ભાષાઓ શાળામાં વિકલ્પ તરીકે પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે શાળા સંકુલ ક્લસ્ટર બાળભવન કળાઓ કારકિર્દી તેમજ રમતગમત સંદર્ભે ની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે તમામ વય જૂથના બાળકો માટે બાલભવનો નિર્માણ કરવામાં આવશે જે શાળાઓની ક્ષમતા તેમજ સ્વેચ્છા પ્રવૃત્તિના પ્રોત્સાહન માટે સામાજિક ચેતના કેન્દ્ર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે માનવ તેમજ ભૌતિક સંસાધનોની આપલે સરળ બનાવવામાં આવશે શાળા સંકુલ નિર્માણ થકી શાળાઓના સંસાધનોને કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે ટૂંકા ગાળા તેમજ લાંબા ગાળાની શાળા વિકાસ યોજના તૈયાર કરવામાં આવશે શાળાઓનું અસરકારક સંચાલન કરવામાં આવશે શાળાઓના જોડાણ શિક્ષકો તેમજ સંસાધનોની આપલે દ્વારા તેઓનું શિક્ષણમાં સંકલન કરવામાં આવશે સમગ્ર દેશમાં એક સરકારી શાળા સાથે એક તૈયાર કરવામાં આવશે તમામ શાળાઓ નિર્ધારિત કરેલા લઘુત્તમ વ્યવસાયિક તેમજ ગુણાત્મક ધોરણો માનાંકો અનુસરે તે નિશ્ચિત કરવામાં આવશે એનસીઆરટી દ્વારા સ્કૂલ ક્વોલિટી દ્વારા સમગ્ર સિસ્ટમનું નિયમિત હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવશે સરકારી તેમજ ખાનગી શાળાઓનું સામાન્ય લઘુત્તમ ધોરણો સંદર્ભે મૂલ્યાંકન કરી માન્યતા આપવામાં આવશે ખાનગી શાળાઓને લાભપ્રદ ઉપયોગી ભૂમિકા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે થેન્ક યુ